اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبا دیکن کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولے گا شکریہ سپیکر آپ نے مجھے موقع دے دیا ماضی جنازہ پہ جانا تھا اس کے لیے سپیکر صاحب اسپیکر صاحب ایک دفعہ واپس سیلاب آیا ہے اور پہلی دفعہ تو سیلاب آیا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں میرے خیال سے دو یا تین دفعہ سیلاب آیا ہے اور اسی وجہ سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ ڈوبا نہیں ہے صوبہ سندھ کو جو ہے نا آپ لوگوں نے دل کھول کر ڈبویا ہے کس طرح ڈبویا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا چلو حوصلہ رکھ کے ذرا برداشت کیجیے گا اور سنیے گا پھر اپنی تقریر میں ضرور جواب دیجیے گا کہ کس طریقے سے آپ سب نے مل کر اس سندھ کے صوبے کو اور سندھ کے لوگوں کو آپ نے ڈبویا ہے سپیکر صاحب مثال ملتی نہیں ہے پوری دنیا میں کہیں کہ جہاں پہ اگر اتنا سیلاب بھی آیا ہو تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہوں لاکھوں ایکڑ فصل جو ہے وہ برباد ہو گئی ہو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے ہوں بے شمار لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہو یہ مثال سپیکر صاحب ہمیں پوری دنیا میں کہیں ملتی ہی نہیں ہے جب یہ میں بات کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو ڈبویا ان کی سندھ حکومت نے ڈبویا اس کی وجہ کیا ہے اس کی سپیکر صاحب وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے پندرہ سال سے اقتدار کے اندر ہیں آپ کے پانچ سے چھ دور صوبہ سندھ میں آ چکے ہیں آپ کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ بارشیں آ رہی ہیں آپ کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے سیلاب کا پانی بلوچستان اور کے پی سے ایک دن میں نہیں آ تھا گھنٹیاں بجائی جا رہی تھی آپ کے کان میں لیکن حیرت کے سو رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ بارش آئے گی سیلاب آئے گا سندھ ڈوبے گا سندھ کے لوگ مریں گے سندھ کے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کریں گے لاکھوں لاکھوںکڑ زمین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی فصلیں تباہ ہو جائیں گی پھر باہر بھگ مانگنے جائیں گے مال آئے گا پھر اپنے اپنے کام جو ہے وہ سب کریں گے لہذا پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کو ڈبویا ہے پرپزلی ڈبویا ہے جس کے لیے صوبہ سندھ کیا پورا پاکستان آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا آپاشی کا نظام آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہم جاننا چاہتے ہیں علی حسن کون ہے میں تو انتظار میں تھا کہ بتا دیتے ہیں منسٹر صاحب ان کی تو چلتی نہیں ہے وہ علی حسن نام کا کوئی صاحب جو بڑے زمانے سے آپاشی کے نظام کو چلا رہے ہیں رکھے گئے. آپاشی کے نظام کے لیے دو ہزار بائیس تیئیس کے اندر چوبیس ارب نو کروڑ روپے رکھے گئے جائیں جا کے آڈیٹ رپورٹ جا کے چیک کریں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان پچھلے 15 سال سے آپ کی کرپشن آپ کی بے زابطیا آپ کی لوٹ مار کے لیے کتنی بڑی کتابیں لکھ کر بیٹھے ہوئے روپے کا جو ہے وہ بے یا کی ہیں کون جواب دے اس کا کون بتائے گا اس کے ساتھ, ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے کہ دو ہزار اور دو کے اندر سکھر کی ایک بڑی شخصیت نے کس طریقے سے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ پورے علاقے کو ڈبویا تھا ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے اس بات کو ہم یاد رکھیں گے کہ اس کے اندر بھی کس طریقے سے شگاف لگائے گئے کے, کے لوگوں کو غریب لوگوں کو صرف اپنی زمینیں بچانے کے لیے یہاں پر نہیں صوبے بھر میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی زمیندار ہیں جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں انہوں نے کس طریقے سے صوبے کو ڈبویا ہم جانتے تھے اسپیکر صاحب پر پہلے سے بتایا گیا تھا کہ جو بارش آ رہی ہے اس کے نربن بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھی بیٹھ کر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر تھا یہ آفت آئی لیکن آپ کی کیا تیاری تھی اس آفت کے اندر آپ نے اپنا کتنا کردار ادا کیا آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا نا کہ آپ کتنے قابلیت آپ کی کیا تھی صرف بیٹھ کر یہاں پہ ٹائی لگا کر کوٹ پہن کر اپنی تقریر سنا کے چلے جائیں آپ ذمہ دار ہیں چیف منسٹر صاحب آپ یہاں پہ ہم سب کے سربراہ کی ذمہ داری تھی بار بار آپ کو چیف منسٹر بنایا جاتا ہے. سمجھ نہیں آتا ایسے کون سے سورگ کے پر آپ کے لگے میں کیا وجہ ہے آپ کو فائنینس منسٹری دی ہے کیا وجہ آپ ہوم منسٹری لے کر بیٹھے میں دونوں کی دونوں منسٹری آپ کے تباہی کا شکار ہے لوٹ مار آپ کی منسٹری کے انڈر ہو رہی ہے جنرل آف پاکستان کی کتابیں پڑھ لیں آپ نے کیا کیا ہوم منسٹری میں کتنے لوگ مر رہے ہیں کتنے راجدھانی کے کی لیا بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ اللہ کر کے انرجی کی منسٹری اٹھا کے بھی آپ نے جو دوسرے منسٹر کو دی ہے تو اسپیکر صاحب جس طریقے سے صوبہ سندھ کی بربادی چل رہی ہے یہ اب قابل قبول نہیں ہے اربوں روپے سپیکر صاحب آئے اربوں روپے فورن ایڈ جو ہے وہ اربوں روپے کی شکل میں آئی ہے وہ گئی کا ہے وہ کس کو ملیے سی ایم صاحب آپ نے تو تقریر کر دی کہ لاکھوں نے بنایا گیا نہیں جناب وہ جیالوں کے تھرو جو ہے وہ بٹوارا ہوا ہے مطلب جو جیالہ جس کو ووٹ ملے گا اس کو جو ہے ریلیف دیا گیا اسپیکر صاحب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کام کرنے کا آپ جائیں دیکھیں جا کے کہ پی نے کس طرح کام کیا ہے پورا ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے آپ یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں کہ کس کے گھر کو ریلیف دیا گیا ہے کس کو پیسے دیے گئے کس کو راشن دیے جائیں جا کے وہاں پہ چیک کریں یہاں پہ جی کو بولا ایم این ایس کو بولا ایم پی ایس کو بولا کیوں بھائی یہ پیسہ آپ کا ہے کیا آپ اپنا ذاتی پیسہ جتنا خرچ کریں زمینیں بیچیں گھر بیچیں ڈیفینس کے بنگلے بیچیں بانٹے جتنا بانٹنا ہے یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جو کہ آپ نے اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے بانٹا ہے دے دیا ہوگا چالیس فیصد لیکن ساٹھ فیصد کا یہاں پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے ایسے بٹوارے گا ضلع کو بھی چلائے گا اور اس کے ساتھ, ساتھ جو ہے وہ ساری سلابی صورت حال میں है کام کرے क्या करा? آپ سو رہے تھے آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ دیکھیں کہ آنے والی کسی بھی آفت کے لیے پی ڈی ایم اے کی کیا تیاری ہے کوئی گھنٹا تیاری نہیں تھی پی ڈی ایم اے کی سو رہی تھی آپ کی پی ڈی ایم اے جس طرح آپ سو رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے ایک ریاست چل رہی ہے پورے صبح سندھ کے اندر ضلع کے اندر سٹیٹ جو ہے سٹیٹ اسٹیٹ ود سٹیٹ چل رہی ہے کوئی سردار کو فلا ضلع دیا ہوا فلاں ضلع جو ہے فلا سردار سنبھال رہے ہیں فلاں ضلع جو ہے فلا سردار سنبھال رہا ہے جو سرکاری لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ غلامی کر رہے ہیں وہ آپ کی غلامی کر رہے ہیں صوبہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے صوبہ پیچھے جا رہا ہے آپ کے اس نظام سے اگر نظام بہتر کرنا ہے صوبے کو آگے چلانا ہے تو یہ سرکاری افسران آنے ان سے کام لیں میرٹ کے نظام کے اوپر کام چلائیں آج پتا چل رہا تھا کہ وہ ہمارے جو ہم جو ایڈمنس کو مطلب سیاسی گی کہ کراچی کا کون, ہوگا؟ کون سے ضلع کے اندر کون سا آئے گا تین ضلع پٹوارا ہو گئے تین ضلع تین ضلع کراچی شہر کو لوٹنا ہے جتنا لوٹو اس کے بعد اسپیکر صاحب گزارش یہ है कि जिस तरीके से صوبے کا بربادی چل رہی ہے یہ اگر یہی حالات چلے تو بڑے افسوس کی بات ہے جن لوگوں کے ہاں سپیکر صاحب انہوں نے کرا ہے ایڈ کا یہاں لوگوں کی جمع کنجیوں کا جائیں ان کے گھروں پہ چھاپے ماریں ان کے گھروں سے ان کے گوڈا سے اگر آپ کو راشن بیگ نہیں ملے تو میرا نام تبدیل کر دینا وہیں سے ملیں گی ساری مچھردانیاں وہیں سے آپ کو ملیں گے سارے راشن کیونکہ میرٹ کا نظام آپ نے قائم نہیں کیا آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کری یہ بیٹھے ہوئے افسر ان کو استعمال کریں اتنا زبردست طریقے سے کام کریں گے نہیں ان کو غلامی کرانی ہے یہ ساری زندگی غلام رہیں گے آپ کے آپ جمہوریت کے اوپر پتہ نہیں کون سے چیمپئن بنے ہوئے آپ اس کے اندر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں آپ کا اس بات کا بلی ہی نہیں ہے کہ بلی آپ, بلی آپ اس کے اوپر دھا دھا لی کا لی آپ کے اسلام آباد کے وزیر اعظم اسپیکر صاحب انہوں نے اعلان کیا کوئی سولہ سے پندرہ دس سے پندرہ ارب روپے ہر صوبے کو دیں گے اس اسلام آباد کے وزیراعظم نے گھنٹا وزیر اعظم سندھ کو ایک روپیہ نہیں دیا ایک ٹکا نہیں دیا اسلام آباد کے امپورٹڈ حکومت کے وزیراعظم نے کیوں خاموش ہیں آپ آپ کے اتحادی ہیں آپ ریجیم چینج کے ان کے حصے دار ہیں ساتھ میں ادھر بھی اتحادی بیٹھے میں چپ کر کے بیٹھے بھی سندھ کے لوگوں کو اس نے انصاف نہیں دیا ہیلی کاپٹر میں چکر لگا کے لگا کے تین تین چکر لگائے اپنی ویڈیو بنائی تصویریں کسی اور اسلام آباد کا وزیر اعظم نکل گیا سندھ کے لوگوں کو ایک روپیہ نہیں دیا آج بھی تقریباً ایک سو بیس روپے انہوں نے کے پی کے دینے ہیں لیکن نفرت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وہ پیسہ بھی روکا ہوا ہے یہ حالت ہے اس وفاقی حکومت کا خوش ہو گئے رجین چینج کر کے آپ بھی خوش یہ بھی خوش ملک برباد کھڈے میں گیا کدھر ہے آپ کی اکانمی کس ریٹ میں پیٹرول مل رہا ہے ڈیزل مل رہا ہے مرغی گوشت دال سبزی کسی انسان کے کسی پاکستانی کے کے جو ہے اس بس میں نہیں صاحب خریدنا بچوں کی فیس خریدے گیس کے بل جمع کرائے بجلی کے بل جمع کرائے خوش ہو گئے آپ لوگ بول گیا کھٹے میں ہاں بھائی رجیم چینج کرنا ہے بس خوف تھا عمران خان کا آپ مقابلہ کرو یہ محترمہ کی جماعت ہے جا کے مقابلہ کریں بیدان میں آئے لیکن آپ تو خوشیاں منا رہے عمران خان زخمی ہو گیا ہمارے دل بھی روئے تھے جب محترما کے اوپر حملہ ہوا تھا پہلی دفعہ اگر اس وقت محترمہ کے حملے کے اوپر اس بات کا نوٹس لے لیا جاتا کہ کن لوگوں کا اس کو ہمیں دکھ تھا کہ ایک عظیم عورت آج دنیا میں نہیں ہے ایک عظیم سیاستدان آپ چاہتے ہیں ایک اور ایک عظیم آدمی چلے جائے بھئی مقابلہ کریں میدان میں آ کے آپ کے اندر ہمت ہے تو کیا رونا دھونا لگا ہے جس وقت اسپیکر صاحب جس وقت اسپیکر صاحب سیلاب آیا ہوا تھا جب متاثرین رو رہے تھے یہ بیٹھ کر سندھ ہاؤس کے اندر دکانیں لگائے ہوئے تھے بیکاری جو نا آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اپنے سودے کر رہے تھے بے شرموں کی طرح لوٹے بیٹھے میں آج سیوان کے اندر حرام ہے بیٹھنا کہ اگر گوڈ عمران خان دہ لیا تم ادھر کیسے بیٹھے وہ یہ جگہ تمہاری نہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں امتیاز شیخ جیسے لوگوں کو جنہوں نے چھوڑا گئے جا کے الیکشن لڑے اور جیت کر کرائے یہ سیڈ عمران خان کی تھی یہ کسی لوٹے کی سیڈ نہیں تھی یہ نظام بھی تبدیل ہونا چاہیے اسپیکر صاحب جو ملک میں ظلم اس وقت ہو رہے آزم سواتی کے ساتھ جو شباز گل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ کی لیڈر محترمہ کے ساتھ بھی ہوا ان کی بھی نہیں سنی جو نام اس نے دیا تھا کہا تھا کہ مشرف اس کے پیچھے ہے میرے حملے کے اوپر چلے گئی وہ خوش ہو گئے سب ہم اپنے لیڈر کو اس طرح نہیں کھو سکتے اسپیکر صاحب نہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کسی لیڈر کے اوپر آج بھی آئے سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں وہ ہماری پہچان ہیں انہوں نے یہاں پر کام کرنا ہے خدمت کرنی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اسپیکر صاحب کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے خیرپور پور شاہ کا جو روڑا جو مہر کو ملتا ہے وہ بھی کچھ دنوں پہلے اسپیکر صاحب اس کو وہاں سے پانی نکالا گیا آج بھی بیشتر علاقے جو ہے وہاں سے ڈی واٹرنگ نہیں کی گئی ہے کیوں نہیں کری بھائی اور مال جمع کر رہے ہو بیماریاں آ رہی ہیں یہ بیٹھی ہیں خاتون یہاں پہ جو وائد منسٹر میں سمجھتا ہوں حضرت پیچیو صاحب کے جب ان سے بات کرتے ہیں مناسب جواب دیتی ہے یہ بیٹھے سارے تنقید کرتے رہتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں سیکھے ان سے نہیں اس وجہ سے کہ منسٹر لیکن ہمیشہ کام ہے جو کچھ انہوں نے بولا ہو سکتا ہے ان کی غلطیوں لیکن ایز ہیلتھ منسٹر یہ ہی پرفارم کر رہی ہے میں ان کی تعریف کروں گا کیوں میں دوسروں کی کروں مجھے پتا نہیں ہو رہا کام ضرور غلطیاں ہوں گی ان کی بھی لیکن بہتری کی جا سکتی ہے لہذا سپیکر صاحب جو کچھ سرداروں نے کرا وہ معاف نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے آپ مچھر لیک کی بات کریں یا حمل لیک کی بات کریں وہاں کے سرداروں کو نظر آ رہا تھا کہ پانی آ رہا ہے جمع کر رہے تھے مچھر لیک میں بھی اور حمل میں بھی دبو دیا بعد میں خوش ہو گئے سارے اس طریقے سے اسپیکر صاحب جو ہے اس صوبے کو چڑھایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہم نے کہا بھائی کوئی آیا بہت ہی پڑھا لکھا آدمی کو ٹائی شاہ لگا کہ بولا کہ میں, میں, میں ایجو، کا یہ کیا کام क्या काम किया میں موبائل لے کر آؤں گا کدھر ہیں مجھے بتائے हैं मुझे کے अगर آپ के जो आपके जो आपके ہیں بی ایچ یو سے ڈوب گئے تو وہ ہیلتھ کدھر हैं जो موبائل थे ان کی صرف وہاں پہ افسرانوں کی تنخواہیں جاری ہیں وہ آپ کے موبائل یونٹس نہیں ہیں حالت دیکھیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناس ہوا ہوا ہے سپیکر صاحب یہ سندھ کے لوگ ہیں سندھ کے بچے ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے ان کو آگے نکالنا ہے ان کو پوری دنیا کے اندر بھیجنا ہے ان کو تعلیم نہیں مل رہی ہے سپیکر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے تو گھر کے اندر مجھے پتا ہے کیا حال ہے میرے تو باورچی بھی سندھی ہے میرا گارڈ بھی سندھی ہے میرا کک بھی سندھی ہے, میرا بھی سندھی ہے. سب الگ الگ بتاتے ہیں ایک صاحب، صاحب، میرے پاس ڈرائیور تھا. جب کام چھوڑ کے گیا تو مجھے کہتا ہے کہ میرے افسر نے مجھے واپس بلا لیا ہے نا کیا مطلب بولا میں فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہوں میں ڈرائیور ہوں ختم کروں ڈرائیور ہوں مجھے واپس جانا ہے تین سال میں بس کام کیا مجھے پتا چلا وہ سرکاری افسر ہے جی تھرو سے, چاہتا ہوں. آپ سے صاحب آپ صاحب. کمیٹی کے لوگ لیں اپنے لیں محلے کمیٹی کے لوگ لیں یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے یہ افسران انگیو ڈیوٹی لگائیں یہ جو مرضی آئے یہاں پہ بٹوارہ جس کو دینا دو سپیکر صاحب یہ پیسہ ٹیکس پیرس کا ہے اربوں روپے سن سن حکومت حکومت لے رہی ہے اربوں روپے کیا کر رہی ہے میرے ہلکے کے اندر گٹر ڈال رہی ہے گٹر لائنیں ڈال رہی ہے پانی کی لائنیں ڈال رہی ہے ورلڈ بینک سے کلک کے نام پہ پروگرام سے پارک بنا رہی ہے اسپیکر صاحب آپ کے بچے یہ قرضے اتاریں گے گٹر لائن ڈال رہے ہیں لے کے بنا رہے اپنی اسپیکر صاحب یہ ظلم ہو رہے ہیں ہمارے صوبے کے ساتھ پورا صوبہ ڈوبا جہاں بارش ہوئی ڈوبا بتایا نا خود یہاں پہ کھڑے ہو کے چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ کون سے علاقے کے اندر کتنی بارش ہوئی کراچی کے اندر یہ میرے پاس ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے صدر میں نہیں ڈوبا کی پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز لے کے کراچی کے تین بڑے نالوں کو بنایا وہاں پہ انکروسمنٹ کی ریسٹلمنٹ کی اس کے اعتراف پہ سڑکیں بنائی ڈوبا چلا کہ کیوں نہیں ڈوبا تم لوگوں کو اس وجہ سے نہیں ڈوبا سپیکر صاحب کیا بول رہی ہے میں تو جھوٹا ہوں نا ہم لوگ پورا چٹا کٹا جنرل نے لکھا ہوا ہے میرے منہ کے پر مارو اور پڑھو کہ اس پہ کیا لکھا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اسپیکر صاحب صبح उनके میں جو افسران ہیں جو بابو ہیں ان کے لوٹ مار کے اوپر کتنی ریکوری ہوئی ان بابو کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ آپ ان کے خلاف نہیں لیتے آپ خود ملے رہے؟ آپ نہیں یاد لگا سکتے ان کو کیونکہ آپ کا خود دامن صاف نہیں ہے مجھے بتائیں کتنے لوگوں कितने خلاف ایکشن لیا پندرہ سال سے بیٹھے آپ کے پاس ہر طاقت موجود ہے لیکن آپ نے ان کے خلاف نہیں لیا ایکشن وہ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں لیا میرا صبح سر نیچے جا رہا ہے کیا, حشر کیا؟ کراچی شہر کا بیٹھ کر تیلی لگائی ہے پوری سوتے سلوک کیا ہے یہ آپ کا دل ہے شہر کراچی صوبہ دین کا یہ سارے لوگوں کو یہاں پہ فیٹ کرتا ہے پورے صبح سے لوگ آتے ہیں سر انہوں نے شہر کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے لڑکوں پہ سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے کا نظام تباہ کر کیا رہے ہیں بیٹھ کے آب ان کو خوف ہے کہ تحریک انصاف کا کراچی میں میئر آ جائے گا اتحادی بھی پریشان ہے یہ بھی پریشان ہے آئے گا میئر کراچی میں پی ٹی آئی کا عمران خان کا آئے گا حکومت بھی انشاءاللہ تعالی صبح سندھ میں عمران خان جو سیٹ پہ وزیر بھی عمران خان کا بیٹھے گا سپیکر صاحب، میں چاہتا ہوں. سر میں آپ سے چاہتا ہوں. انہوں نے راشن کس کو دیا اسپیکر صاحب انہوں نے ترپال کس, کس کو دیے میں اسپیکر صاحب کراجے تحسین پیش کرتا ہوں ان کراچی کی تمام مذہبی جماعتوں کو جنہوں نے کراچی شہر میں اور جا کے بانٹا راشن سن میں کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی میں کراچی کے لوگوں کو خراج کرتا ہوں میں آرمی کو رینجر فورس کو, نیوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں لیکن تم کو کیسے تحسین پیش کروں تم لوگوں نے کیا کرا اسپیکر صاحب یہ سیلاب واپس آئے گا سی yes, ایم صاحب یہاں پر سپیکر صاحب کوئی تیاری نہیں ہے سندھ کے لوگ ڈوبیں گے سندھ کے لوگ مریں گے پھر تیار فصلیں تباہ ہوں گی پھر لوگ نقل مکانی کریں گے لیکن پیپلس پارٹی نے قسم کھائی ہے سندھ کے لیے کریں گے سندھ جائے گا ختم کرانا صرف یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرا دل دکھتا ہے جو حال میں صوبے سندھ کا دیکھتا ہوں میں صوبے سندھ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں سندھ کے لوگوں کو اچھی تعلیم وے لیتے وے دیکھنا چاہتا ہوں میں آگے نہیں جائے گا یہ میری بہنیں خواتین بیٹھی ہیں یہ قابل ہوں گی ایک عورت نے ثابت کیا کہ وہ اچھی ہی منسٹر ہے لے کر آئیں ان عورتوں کو آگے لے کے جائیں ان کو پیچھے دیکھیں اس میں بہتر ہوگا یہ اگر کام کر سکتے تو انہوں نے پندرہ سال میں کام کرنا تھا یہ پندرہ سو سال بھی آپ لگائیں گے یہ کام نہیں کریں گے عورتوں کو ایکول اپرچونیٹی دیں دیکھیں عورتیں کیا اور آخر میں اپنی سندھ کی عوام کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پی میں بھی حکومت بنی پنجاب میں بھی بنی بلکہ بلتستان میں بھی کشمیر میں انشاءاللہ شاء اللہ صبح سندھ میں بھی ہم آئیں گے اور ہم ڈیلیور کریں گے ہم بتائیں گے صبح سندھ کیسے آگے جائے گا شکریہ <تصفح>